નમસ્તે મકવાણા બલવી ભૂમિકા શું છે તે વિશે આપણે આગળ વાત કરીએ નિસ્વાર્થ મૈત્રી એ જીવનની મહામોડી છે આપડે કહીએ છીએ શેરી મિત્ર શો મળે તાળી મિત્ર અનેક જેમાં સુખ દુઃખ વામીએ સો લાખ એવા સમવયસ્કો સાથે આંતર ક્રિયા માં જોડાય છે પરિવાર સાથે સાથે આવા સમવયસ્કો દ્વારા પણ બાળકમાં મૂલ્યો વિકાસ થાય છે બાળકના સમય સાથે ના અને સહાનુભૂતિ બાળકના સમવયસ્કો મિત્રો સાથે ના સંબંધો સમાનતાના હોય છે તેથી બાળકમાં સમાનતાના એકતાના મૂલ્યો દ્રઢ બને છે મિત્ર જૂથના સભ્યો સામાન્ય રીતે સમાજ ના સામાજિક મૂલ્ય શીખે છે મિત્ર જૂથ બાળકને નિયમ પાલન કરતા શીખવે છે આ વલણ તેને અન્ય ક્ષેત્ર પણ સામાજિક નિયંત્રણ પાડતા અને પડાવતા શીખવે છે બાળકો પર અરસ પરતી હોય છે બાળક મિત્ર જૂથ ની સારી ટેવો વિચારો જાણકારી આવડત સદવર્તન વગેરે શીખે છે શોબત તેવી અસર એ કહેવત સચોટ રીતે અસર કરે છે તેથી જ આપણે કહીએ છીએ ને મિત્ર એવો શોધવો જે ઢાલ સરીખો હોય સુખ માં પડી રહે અને દુખ આગળ હોય મિત્રો હવે આપણે મૂલ્ય સંઘર્ષ દૂર કરવામાં તથા રેડિયો ટેલિવિઝન ચલચિત્ર ઇન્ટરનેટ વગેરે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમો સમાવેશ થાય છે વર્તમાન સમયમાં સાધનો એ માહિતી અને મનોરંજન પ્રાપ્ત કરવાની ત્વરિત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આ માધ્યમોની સામગ્રી સમાજના વિશાળ સમુદાય સુધી એક પહોંચી શકે છે આ માહિતી દ્વારા બાળકો ના જ્ઞાન સમજ અને મૂલ્ય વધારો થાય છે આ માધ્યમો વિશાળ જનસંખ્યા વચ્ચે ઝડપી વિચાર વિનિમય તકો પૂરી પાડે છે અને જાહેર લોકમત કેળવી તેમને સામાજિક આંદોલન માટે તૈયાર કરે છે તેથી તેમના મૂલ્યો નો વિકાસ ઝડપથી થઈ શકે છે ઇન્ટરનેટ ના માધ્યમથી ચાલતા કાર્યક્રમો દ્વારા બાળક ના વિકાસ સાધવાના પ્રયાસો હાથ ધરાય છે મિત્રો આપણે જોયું કે મૂલ્ય કટોકટી અને સંઘર્ષમાં પરિવારની ભૂમિકા સમય કારણ કે મૂલ્યો ના વ્યક્તિએ દુખ અથવા વિરોધ અનુભવ કરવો પડે છે આવા સમયે વ્યક્તિ ઉગ્ર બને અથવા દુખી થાય તો તણાવની સ્થિતિ ઉદભવે છે જે મૂલ્ય વચ્ચે કરવા બાળકમાં પરિવારે બાળપણથી સહિષ્ણુતા વિકસાવી જોઈએ એવી જ રીતે સમવયસ્કો તો પણ તેમના જીવન મૂલ્યમાં પરિવર્તન લાવવામાં ખુબ સારો ભાગ ભજવે છે વર્તમાન સમયમાં માસ અને ઇન્ટરનેટ નો પણ ખૂબ મહત્વ છે જેથી બાળકના જીવનના મૂલ્ય કટોકટી અને મૂલ્યાંકન અને સંઘર્ષ દૂર કરી શકાય છે